Člověk. Vysoko nad řekou lužnici vybudovali dusité město Tábo. Lidé z celých těch tam přicházeli, aby se postavili na obhlebu přijímání podobí. Přinášeli s sebou peníze a cené věci. Při příchodu do Távora kusovali dokáždějí na náměst. Od té chvíle patřili však. Ve jménu své se vzávali v majetku a začali šít čivotem bojovníků Boží Víry, aby své město mohl nebránit oplevněného. Učím, jak do tohoto zvláštního města, které jednávky je jednáňa a kásací a nekolezu Všichni dávají i to poslední, ale stále to nestačí. Potřebujeme lidi obládat vyzbrojit a nakrmit. Hlavní je, že těm lidem nechybí nadšení. Pořád mluví o výzbroji. Bratr Žižka, veme se zbraně, které rytířů ještě neviděli. Také jsem slyšel, jsou příznačně neobvyklé. Musím udělat války ze sedláků. Nic na hame nezbývá, peníze nám vry a dobré množství stejně nemáme. Sedláci nemají vojenský výcvik. Nemáme, kteří umějí zacházet se zbraněmi aby vyzdají se trochu boj. Musí být veliteli. Ani těch moc nemáme. Sedláku je hodně a umí zacházet s cepy, sekerami a ostatními pracovními. Kováři, s týma využijí. Kováři cepy okovali a opatřili je železnými hroty. Železné koule s řetězemi zavisly na dlouhé tyče. Takovými zbraněmi, jsme schopni porazit i Brnění. Co to provádíte se selskými vozy? Viděl jsem, že na nich pracuje spousta lidí. To je taková nová zbraň. Vozy se stanou pojistnou pevností. Na pahorku se postaví dobro. A za okovanými deskami budou naši bojovníci dobře chráněni. Myslím, že naše vozy vydrží i nápor od obrněné jízdy. Naši lidé na vozech budou se než ještě sedící na koních. Pratře 3. Je pravda, že v boji počítáš i se ženami uh, nepřátel je hodně, jenom. se zbraně. Důležité je, aby v táboře vládla železná kázeň a velké odhodlání. Mistra Jana nám v kostnici, a do se od jeho Zůstal pevný až do konce. My také zůstaneme pevní ve víře, a budeme ji za cenu života. Pravda na naší straně. Máš pravdu, bratře říčko. Měží se nálejí jen v přepichu, a boha mají jen jako zástěrku řeší a kupčí z odpustky. Bratr Jakoubek ze se Stříbra stalo čtyři artikuly pražské. Víte o tom? Ano, mluví o právu svatého přijímání a o našich dalších právech. Jestli s náma v tější týšt... dním. New... Musí artikuly uznat. Celé Čechy uřeli. Papež a císař chystali křižáckou výpravu, aby potrestala odbojné eh. dny. Měla být 100 tisíc Země se rozdělilo na dva tábory. Jich Čech, podporovaný německými kláštery, byl katolický. Na druhé straně stále tábory té, pražené a odebří. Jedná lžiška spolu do 9000 ozbrojenci vytáhl na půl z Pražanů, kterým řezal nebezpečí. V se setká s druhý stejné býry. Teď musíme být jednotní spojená s naše víra. Královští zůří Dvora výházejí naše bratry do a oni je jako škodnou. Však si to s nimi vyřídíme, teď si však musíme poradit s křižáky a pražský hrad je v rukách královské posádky. Čeně, z Vartemberka nás zradil a vydal hrad královský. Protože se stal přes noc papežencem. Vyhleduji se vrch, To Říkají mu víkov. tam se opevníme a počkáma. Na příjemný útok nemáme bojovníků. Ano, rádit se musíme, tak jsou křižaci zranitelní. Myslí si, že proti nim nemáme šanci. Toho musíme využít, A neznají naše zbraně. Až začnou útočit, naši lidé budou zpívat, kdo jsou boží bojovníce. Stejně jako u sudoměře. Půjdou směrem od Prahy, počítáme, že se tam moc nevyznají. Budou li stoupat do vrchu, to nahraje nám. Než dorazí k naší vozové hradbě, budou oneveni ta koně, ta lidé, Kolik máš lidí, bratře Žižko? Táborských je 9 tisíc, ale s Pražami a rovských orbskými bychom se měli ubránit. 14. července roku 1420 zautočilo obrovské Přiždálské vojsko na horovítku. Co tisíc obraněců už půjalo z jak Žižka předpokládal. Musité byli připraveni. Za zvukou písně hájili vrch proti přesile. Za začalo křižácké vojsko propadat z mapu. se na křižáky valily kameny, koně se plašily a ty, kteří se přes vyšplhali z úru, čekal salské sepy a husické plácáty. Bojové nadšení křižáků opadlo. Za několik dní jediný vládná část obranců z Češiáky to pěkně vyděsilo. Něco takového nikdy nezažili. Šelma rešala. Z propadených zikům by českého krála. Moclavná slavná to ale nebyla. Porážka nábytkově mu rozhodně na náladě nepřidala. Teď co v... v Čechách nebude být nikdy lehké. Teď se vypravíme na Kutnou horu a také na Opatovický a Sedlecký klášter. Musíme pomstít naše bratry. Zamraženy mohou slíbit, že půjdou také. Draččeženství, to je dobrá zpráva, zase jsme jednotní. Vojsko Husitu dáhle vítězně kraje. Skupná Kutná hora musela prosit za opuštění. Husité také Opatovický a Sedlecký klášter. Husické vojsko se stalo postrachem a jeho vítězství bylo mnoho. Při obléhání hradu Rábí v roce 1421 přišel jen těžké druhé druhého. Přesto ještě tři roky vedl svá vojska. Jeho osud se naplnil 11. září v Přebeslodě. Je zvláštní, že nepadl boj. Jeho život ukončila otráva krve od zánětlového hředu. Horubítka v do dnešní době jeho socha, která patří mezi největší jezdecké sochy na světě. Byla vytesána na paměti jeho slavných vítězství.